قل يا عبادي الذين اسرفوا، قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله الله الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له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 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون